בסרטון אחרון, כשדיברתי מצבי מקרו, הסתכלנו על מוצב שבו היה לנו מחל או גביל עם גג נייד, קראתי לו בוחנה הבוחנה מוחזקת על ידי לחץ הגז במחל ומוחזקת כפי מטה, כפי שראינו בדוגמה, על ידי סלע המונח עליה ועליה היה ריק, קיים כוח ליחידת שטח לחץ, ידי תנקשות, החלקיקים עם הבוחנה הזאת אם לא היה הסלע הזה נניח שהבוכנה או הגג הנייד חסרת מסה אם המשקולת הזאת לא הייתה שם הבוכנה הייתה נדחפת למרחק אינצופי כי הרקע אינו מפעיל לחץ לדוגמה, המשקולת מפעילה כוח מסוים על השטח הזה כלפי מטה יש לנו מצב של שיווי משקל, יציבות מסוימת סרטרטנו את זה בדיאגרמת PV כאן קצרו את זה באדוב זה מצר אחד שבו היינו בהתחלה בסרטון הקודם, אילמתי חצי מהסלע הזה. מיד לאחר שאילמתי חצי מהסלע, ברור שהכוח המופעל ידי הסלע יורד מיידית וחצי, והגז דוחף את הבוכנוע מעלם. כל זה קרה בצורה פתאומית. מיד לאחר שזה קורה, יהיה לחץ נמוך איתו וחלק העליין של המחל, כי יש פחות חיפה כנגדו. המולק כן כאן למטה, אינן יודעות אפילו שהעלמתי חצי סלע, זה לוקח קצת זמן. הגז ידחוף את הבוכנה כלפי מעלה, היא תתנדנד מטה ותדחף מעלה, ושוב תתנדנד מטה, זה ייקח זמן מסוים, עד שבסוף מגיע ממצב שיווי משקל אחר, שבו הלחץ נמוך יותר, יש נפח גדול יותר. איני רוצה להרחיב בנושא, אך יש להניח שתהיה גם טמפרטורה יותר נמוכה. זה מצב המקרח החדש. פולחת צמוא מוגדרים, וממצב ש Shivuy Mishkala חדש. בסיוטנו הקודם, שאלתי איתי ג'נור לך. האם יש איזור דרך מוגדרה? ובמארח מה הראשון, שאלחצ צמוא חיו מוגדרים איתם, כי המארח התה בשיבוי משקל המודינאמי, הממצב השני. תשובה היתה לא. כי בין שני הממצבים האלה. אין דברים מוגדרים, היו לנו טמפרטורות שונות ונקודות שונות של המערכת היה לנו לחץ שונה כאן מאשר כאן למעלה הנפח השתנה מרגע אחד לשני שלא נמצאים 70 משקל, כתבתי זאת כאן למטה, לא ניתן להגדיר או לא ניתן להגיד שמשתנה המקרו האלה, מוגדרים היתן אין דרך ברורה למעבר, לכן ממצב אחד למצב שתיים אפשר להגיד שהייתי במצב שיווי משקל מסוים הייתי במצב אחד אז הילמתי את מחצית מהסלע הלכת סייבד הנפח עלה יש להניח שגם הטמפרטורה ירדה ועברתי למצב הזה כשהמערכת הגיעה לשיווי משקל הכל טוב ויפה אבל היה יותר נחמן אילו ידענו את דרך המעבר אילו יכולתי הדרך למעבר מהנקודה הזאת לזאת אלו יכולתי לבצע את הניסוי עם הסלע בצורה קצת שונה כך שיהיו לנו דברים מוגדרים כך שבכל נקודה במעבר משתני המקרו יהיו מוגדרים היטב איך ניתן לעשות את זה? זכרו שאמרנו שמצבי המקרו הם כאשר הלחץ, הנפח והטמפרטורה מוגדרים וזה קורה אחרי רק כשיש לנו מצב של שיווי משקל טרמודינמי פירושו של דבר כשהגענו לנקודה יציבה, נקודה שבה הטמפרטורה אחידה בכל המערכת, אם היא ענה בכל המערכת, אין אפשרות לדבר עליה. אם הטמפרטורה שונה פה ופה למעלה, אני יכול להגיד שטמפרטורת המערכת TX היא שונה בנקודות שונות. אני יכול לציין בצורה ברורה מהי הטמפרטורה, ואותו דבר עבור הלחץ או הנפח. כן, נפח משתנה כל הזמן. מה יקרה אם אני את אותו הניסוי, אותו התהליך, נצייר זאת שוב, יש לי את המחל. במקום שנתחיל עם איזשהו סלע גדול, נצייר את הבוכנה כאן, את הגג הנייד של המחל, יש לנו גז מסוים לפני. במקום שנתחיל עם סלע גדול אחד, נתחיל עם משקל, אבל בזאת של חלוקי אבן קטנים, שמשקלם הכולל משתווה לסלע, הרימה של חלוקי אבן. יותר טוב שיהיה חול, גרגירים מאוד מאוד קטנים של חול. במקום מחצית מהחול, מבט אחת, כפי שעשיתי קודם עם הסלע, וקפצתי מיידית למצב הזה, כשהמערכת נכנסה למצב ביציב מגדר של איש שיווי משקל, במקום זאת, נתנהל בצורה מאוד איטית, מאוד מתונה. נוציג כל פעם רק גרגיר אחד של חול. אני מוציא רק גרגיר אחד של חול. נוציא חלק אינפינטיסמיאלי של חול. מה יקרה? הבוכנוע הזאת תנוע במקצע את צייר הזאת. עשה קצת היא רק חתיכה קטנה של חול הכוח הדוחף מטה יהיה קצת יותר קטן הבוכנה, את צייר זאת? תנוע למעלה, נמחק את זה תנוע למעלה מחק אינפינטיסימלי בראשו של דבר מחק מאוד מאוד מאוד קטן לא תיכנס למצב של הנדרה לנוסיה כמו קודם כמובן שעוד לא עשינו את כל המעבר מה שעשינו הוא מעבר מהנקודה ההיא לנקודה הזאת כאן שהיא קצת יותר קרובה לשם רק היעלמתי חלק מאוד קטן של המשקל הלחץ ירד רק מעט מאוד הנפח גדל רק מעט מאוד נראה שגם הטמפרטורה ירדה המפתח הוא שאני מנסה לעשות שינויים מאוד קטנים כך שהמערכת תהיה של קרוב לשיווי משקל. אני מפסה את זה מספיק לאט, כך שבכל שלב מגיע לשיווי משקל בצורה מיידית. המערכת היא כמעט בשיווי משקל. כל הזמן אני חוזר לזה עוד פעם ועוד פעם, צייר עכשיו ידיני. אהה... כדי לחסוך זמן. עד שאני מוציא עוד מסה קטנה מאוד. של חול. בוכנת לנוע עוד קצת כלפי מעלה. זכרו שיש לי קצת פחות חול כאן קצת ביחס למה שהיה לי כאן הנפח של הגז יהיה יגדל במקצת הלחץ ירדה מקצת עברתי לנקודה הזאת ככה אני בונה מה שמכונה תהליך קוויזי סטטי קוויזי סטטי פרוסס זה נקרא ככה כי זה סטטי, זה כמעט בשיווי משקל כל הזמן, כל פעם שמוצאים גרגיר של חול מתקרבים יותר למצב הסופי במציאות אפילו גרגיר של חול קטן ככל שיהיה נגרום לאי סדר במערכת אנדרליה מוסי הקטנה המוכנה תעלה במקצה אם כך, אז אפשר להסיר גרגיר עוד יותר קטן, כך שתהליך יהיה עוד יותר איטי כך שיהיה, משקל ברור שזה רק רוצנו גרגיר אינפינטיסמלי של חול, ועשינו את זה לצורה מתונה ואיטית, כדי לעבור מהנקודות הזאת לכאן, אנחנו רוצים לחשוב על זה לצורה תיאורטית, כי זה מאפשר לנו להגדיר דרך מעבר. למה אני כל כך זיהיר? למה אני כל כך דואג שבמעבר, בין מצבים או מערכת תהיה בשיווי משקל? שוברים מכאן לכאן, כי משתנה המקרו כגון לחץ, נפח וטמפרטורה מוגדרים רח כשישיבו משקל אם מבצעים את התהליך הזה בעזרת שינויים מאוד מאוד קטנים זה מאפשר לשמור על הלחץ ואת של מצבי מקרו בכל נקודה בזמן ככה ניתן להגדיר את דרך המעבר אם ממשיכים מאוד, מאוד מאוד מאוד קטנים ניתן לתאר דרך אחד למצב הטיבי, כמה הדברים האלה תמיד גם מולי לדלבול כאשר הוא אלה שעוסקים בתרמודינמיקה או אפילו בספרי הלימוד מדברים על תהליכים קוויזיסטטיים תמיד תהייתי למה צריך לעבור כאלה איסורים כדי לתאר את התהליך הזה שבו מוצאים גרגר אחרי גרגר אין לנו שכדי להיות כמה שיותר קוראים במצב שלו משקל עושים את כל מה שאפשר שהלחץ והנפח כל הזמן לא ניתן להגיע למצבים רציפים, GE, רק ניתן לעשות משינויים מאוד מאוד, מאוד מאוד קטנים כך לאחר, כל שינוי קטן מצאים בשיווי משקל מסוים. אם זה לא מספק אפשר לעשות שינוי hanya יותר קטנים. במק Panama שואפים לגבון שבו יש מצב של שינוי רציף, כל הזמן יש שיווי משקל. זה כמעט אוקסי-מורון. קם רואים, כ Ran כל ouaisיפ MINT Alone schme הזמן יש כל את מה נוציאים גרגירי חול קטן אבל את זה מספיק לאט איך שאין כל התנועות המשוגעות מעלה ומטה ואין כל שינוי הטמפרטורה המשונים זה לאט לאט לאט לאט לאט זה אוכל מעלה מעט עכשיו, אני עובר דרך כל הניסוי הזה כי זה תהליך מפתח לתרמודיננקה שעוסקים בדיאגרמות PV כשנתחיל מדבר על מכונות קרנור דומים נוכל להתרזרחים כהיל על פחוט דרומטי ב диаграмות PV. לא ינו יכולים לעשות זה אם לא ינו יכולים להניח שאנחנו מוסכים בתהליך קואזי ישנו מונח נוסח, המקובל בתרמודינמיקה, שلي אקח את האווין אתוק ששמעתי עלו בברישונה. תהליך חפיח, reversible. אנחנו מחליפים בנום מונחים זה. קואזי סטטי והפיך. יש הבדל ביניהם התהליכים הפיכים עם קורזיסטטיים ורוב התהליכים הקורזיסטטיים הם הפיכים ישנם מקרים מיוחדים שהם לא הפיכים הרעיון של תהליך הפיכר זה תהליך שקורה לאט בדוגמה הזאת הוצאתי דרגי חול והגעתי למצב הזה בהנחה שאין חיכוך שהבוכנה הזאת עולה קצת למעלה במציאות אם הבוכנה היא משתפשפת עם קירות המחל, נצא קצת חיכוך, והחלק מהנאה היא מתפזרת בצורת חום. בתהליך הפיך, אנחנו מניחים שזה נטול חיכוך. כשמדרחש תהליך במערכת, כשעוברים מהמצב הזה, נקרא לו מצב A, זה מצב B, זה מצב A, וזה מצב B, כשעוברים מהמצב הזה למצב הזה, כשאנו מאוד קרובים כל הזמן לשיווי משקל, משתנה המקרו מוגדרים איתה. בנוסף, כשעוברים עם מצב החל, לשני, אין עיבוד אנרגיה. אלה שני מאפיינים חשובים. קרבה גדולה מאוד לשיווי משקל, כל הזמן, ובלי עיבוד אנרגיה. וחשוב בתהליך הפיך. כי היינו במצב B, יכולנו להחזיר גרגיר חול, וזה דוחף. את הבוחנה המטה בצורה מאוד מאוד תית, ובמידה מאוד מאוד קטנה, כדי לחזור למצב A, זה נקרא תהליך הפיך. יכולנו להיות בנקודה הזאת, להוציא קצת חול ולהגיע לנקודה הזאת. כעודות לזה שלא היה עיבוד אנרגיה, יכולנו להחזיר את החול, לחזור חזרה לנקודה הזאת. במציאות, בעולם האמיתי, לא קיימים תהליכים הפיכים. לא חשוב מה שנעשה, תמיד יהיה איזשהו עיבוד אנרגיה או בתהליך בעולם האמיתי אם הייתי עובר לכאן והייתי מנסה להפזיר את החול הייתי מעבד קצת אנרגיה ומגיע לנקודה קצת שונה ולכם צריכים לדאוג הדבר החשוב בסרטון הזה הוא שבמצב שתיארתי כאן לא היו לנו משתני מקרו אמצעיים כי לא הייתה יציבה היא לא הייתה בשיווי משקל אם רציתי שיהיו לי מצבי ביניים הייתי צריך יותר הוא כך לאט שמבחינה תיאורטית זה זמן אינסופי החול מאפשר לנו להבין מה הכוונה. אם היינו עושים את זה לאט אם גרגרי החול האינפינטי סינליים, יכולים להגדיר את המצבים בכל נקודה בתהליך זאת הסיבה שזה נקרא קואזי סטטי כי זה כמעט סטטי בכל נקודה וכמעט לשיווי משקל ניתן להגדיר לחץ, נפח וטמפרטורה אם נוסיף לכך, שאין עיבוד אנרגיה כשהולכים בכיוון זה או אחר, התהליך הוא הפיך. אם יוצאנו קצת חול, אנחנו יכולים להחזיר אותו בחזרה. עכשיו, אתן לכם דוגמה של סטטי. לא, בעצם אשאיר את לסרטון הבא. בכל מקרה, אני מקווה מבינים שקיימים שני מושגים שאפשר להתבלבל ביניהם. אבל דוגמה אבירה את זה בקצת. בפעם הראשונה שנתקלתי במושגים האלה, שאלתי את מה כל העניין. העניין הוא שזה מאפשר לנו להגדיר מצבי מקרו בכל אחד ממצבי הביניים, בין המצב ההתחלתי למצב הסופי. כשעושים את זה, בתהליך שאינו קווזיסטטי, לא יודעים מה מתרחש.